هذا اللقاء. لابد أن أتوقف عند سيرته لأنه هو الذي سينهي هذا اللقاء متفاعلاً مع القراءات التي قدمت لابد أن أتوقف عند سيرة كاتبه الأستاذ الدكتور بالإله الربص ومن باب إفشاء الأسرار ظل الأستاذ والإله يراوغ ويداوم ولا يريد إرسال سيرته إليه لكي أقدمها في هذا المحفل اكتفى بإرسال سير الدكاترة المشاركين في اللقاء وكلما رسلته حول سيرته قال كلاما يشي بأن الأمر ليس ضروريا وكأنه بنيوي يتحدر من قبيلة رولانبارت وامبرتو إيكو وغريماس الذين قتلوا الكاتبة وقال إن النص هو مبتدأ المعنى ومنتهى بمعنى أن القراءات سترتبط بالنص وليس مهما والحال هذه لم أجد سيرة ولجت الشبكة فوجدت أن سيرته في مجال السياسة والحقوق وتدبير الشأن المحلي تحتاج إلى مدح من الزمن لجمع شتاتها لم ما استطعت من معلومات ثم أرسلتها إليه بغية التصديق قائلاً أنا الذي قلت دورك الآن أن تؤكد صحة المعلومات من زيفها فاستشعرت أنه يريد حذف الكثير من المعطيات ويكتفي بتعريف نفسه فقط بعبد الاله الجريكس لانها تستجمع كل هذا. عبثا حاول، فاليكم السيره والشيخ بقول يؤكد ما ساقوله بالصور والمقالات والفيديوهات. مفتش تربوي للتعليم الثانوي بمديريه الاقليميه للتربيه والتكوين بالعرائش مؤطر وباحث في مجال التربيه وقضايا التعليم حاصل على شهادة الإجازة في الأدب العربي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد الملك السعدي تطوان. حاصل أيضا على الإجازة في القانون العام من كلية الحقوق بطنجة. شهاد... حاصل أيضا على شهادة الماستر في تدبير الشأن العام المحلي من كلية الحقوق بطنجة. حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في اللسانيات من جامعة محمد الخامس بالربا. حاصل على دبلوم الدراسات العليا في اللسانيات من جامعة عبد الملك السعدي بتطوان، حاصل على شهادة الدكتوراه في مجال الدراسات اللسانية من جامعة عبد الملك السعدي بتطوان، وحاصل على دبلوم الأهلية التربوية من المدرسة العليا للأساتذة بتطوان، وحاصل أيضا على دبلوم مركز تكوين المفتشين بالرباط، صدرت له مقالات منشوره في مجلات محكمه وجرائد وطنيه وعربيه ومقالات اخرى منشوره في منابر ثقافيه ترتبط جميعها بمجالات اللغه والفكر والتربيه والقانون والسياسه والحقوق والشان العام صدر له كتاب المعنى المتعدد بحث في مراتب لبس الخطاب والذي نحن بصدد قراءته عن دار الامان سنه الامان سنه 2020 كاتب جهوي سابق لنقابه مفتشي التعليم بجهه طنجة تطوان الحسيمه عضو لجان الثنائيه المركزيه عن نقابه مفتشي التعليم سلك الثانوي وعضو مؤسس لمنتدى جسور للثقافه والحوار سعيد جدا ولا يمكن الا ان اكون سعيدا في هذه اللمه الانسانيه الاصيله في هذا الشمع المبارك الذي ارى فيه وجوها اعرفها جيدا تحمل من الخير وتحمل من البشائر ما يعجز الانسان عن ذكره لي مع الكثير منها صلات انسانيه عميقه دون استثناء واوجه التحيه بشكل خاص الى الذين اتوا من مدينه القصر الكبير ليحضروا هذا اللقاء فانا معتز بكم جميعا واشكرك أه <wyglądaTiffany> فعلا هو قال السعب يعني الـ الـ الـ الـ كان اللقاء الساع الرحيم صحيح كان كيتصل بي كيقول لي عطيني السيره ديالك كنقول انا كنقلب عليها كان من باب الضحك لا دا ويفاجئني واتصل بي قال لي صافي لم ما هي عندي وبدا يقول لي طعم طعم قال, قال كان كان لي دخلت لجوجل قال لي جبر راسي كان ما كنعرف ليك وين دخل جوجل شاف ذاك الشيء ديالي كيف كيفضح كل شيء وقت وقول لي بغيتي دابا هانت هي قدامك على كل حال شكرا استاذ الرحيم على هذا التقديم شكرا لكم جميعا على هذا الحضور وعلى هذا الصبر في هذا البرد القاس وعلى العطله خاصه إلى الذين كانوا في صفر وحضروا من اجل هذا اللقاء شكرا فضاء الثقافية الذي مفاتئ تفك العزله الثقافيه عن مدينه عرائش كما قلت لها في اخر لقاء لان لان مدينه عرائش هي تعاني من هذه العزله الثقافيه منذ ان وجدت فضاءات ثقافيه ونحن نلاحظ ان فعلا هذه العزله لا تفك وهذا شيء جميل ونتمنى أن تظهر فضاءات أخرى لكي يكون في عدد أكثر رسوخاً وأكثر تجدراً وأكثر عطاء بالنسبة لهذه المدينة الكريمة التاريخية المعطاءة بالنسبة للشغل أيضاً لا يمكن أن يتوقف لكم جميعاً ولكل الزملاء الذين حضروا معي هذا اللقاء دب بسيم أولهم سحمد الصمدي الذي عرفته في كل الأدب العلم الإنسانية وهو صديق مدينة العرائش وبعد ذلك تعمقت وتجدت صلاتنا ومناقشاتنا التي بدأت مدينة مدينة في واستمرت إلى اليوم الصديق العزيز أيضا الدكتور مصطفى العطام الذي صار ايقونه مدينة العرائش من جرى التربوي في جرى وايضا اعتز بصداقته منذ مده طويله ونحن ايضا نتداول ونتواصل ونتبادل وجهات نظر في مجال التربيه والتكوين خاصه في مجال الانسانيه الذي بدانا طويلا ثم ايضا الصديق العزيز سعيد البكور الذي مر من العلاج ذات يوم ولكن علاقه تجدرت ايضا وتعمقت وهو ذو خصال انسانيه رفيعه وباحث اصيل ووفي قد المعنى وفي لتخصصه بحيث انه ينافح عنه الذين يقرأون كتابات سعيد بكور يلاحظون على انه مخلص وفي لقناعاته الاكاديميه في مجال النقد الادبي والنقد القديم والشعر القديم والتراث القديم بشكل عام وسواء بالتدوينات ديالو او بالكتابات ديالو هذا يعطي واحد كما قلت, قلت له قبيله وحنا جالسين في الطابله قلت له سعيد عنده واحد الجراه غريبه هو انه كيكتب وهو مقتنع الشيء اللي كيكتب ولا يهمه بزاف الناس يمكن يكتب شي حاجه ولا يجرؤ على نشرها السعيد هي مشهور ويكتب وهي مشهور بطريقه فيها واحد النوع ديال التلقائيه وهذا كيعطي واحد النوع ديال الثقه بالذات وهو ما وتعبير عن الثقه بالذات شكرا للسعيد الذي حضر معنا مع المدينه القنيطره خصصا ايضا لهذا اللقاء صراحه ان الكتابه انا محضرت كتبته خرج ما قريته ولكن لن تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان تتوقع ان الحقيقي ان يقرأ وما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مولك تصفيق> <تصفيق> ان كنوصل واحد بعض الجمل خاصة اللي كيتعلق بذيك الدرية المنطقية أمور لي قريصة في اينشتاين وشي امور اللي قريصة واحد اللحظة لأن عموما الباحث ملي كيكون واحد كيقرأ ماشي هو الباحث اللي كيسالي الخدمة ديالو واحد اللحظة راه كلكم الحمد لله مرحلة البحث ملي كتكون كتقرأ كيكون عندك كما يسميه بعض الإخوان التركيز الرابع كتكون كتقرأ وأنت مستنفر قدرات ديالك ومعبء جميع ديالك باش تفهم داكشي اللي كتقراه ايفو كتفهم وكتصوغو بلغتك كدوز واحد المده تقدر ترجع له تقدر حتى بيدك تولي دامج معاه باش تفهمو وهذا هو اللي كيوقع دابا الان ملي كرجع بعض الروايات شي امور واضحه شي امور خاصه تطلب من خاصس انك رجعنا ثاني للكتابات كما قلت انا ديال فيكينشتاين ولا الكتابات ديال السيبا وولا الكتابات الجورجاني خاصك أه. شويه خصي اللي قرا وتامل فيها ويكون عندك نكون كتبت هو انا بجروح ساعه كارجع كارجع نقرا طيب شنو هو موضوع الكتاب؟ لأن سير لي سمحتي أه تفضل تفضل الذي يكتب دائما ما يطرح سؤال أنا الذي كتبت هذا؟ أه سبحان الله كيف كتبت هذا؟ فعلا فعلا هذا هو اللي آه. كاين كتبقى تقول آه أنا كتبت هذا الشيء هذا وفعلا دابا ملي كنرجع بكل صدق ملي كنرجع كيعجبني هذا الشيء كنقرا كنقول لهادشي مزيان على صوت واحد لغه مزيانه وكما قال الاخوان كيعجبني وأحياناً كنبقى نشوف كنقول لهادشي يعني تلوجر الموضوع شنو هو الموضوع يتعلق بالمعنى المتعدد ما معنى المعنى المتعدد هو التعدد الظاهره الانسانيه والتعدد الظاهره أنا لا نوطي لان كاين واحد الفئه ديال حاضر المعنى تخصصه ليس هذا وبالتالي ليس من الضروري ان ندخل في التفاصيل لمناقشه ما هو اكاديمي قد قال ولكن عموما نحاول نلخص توجيه الكتاب شنو هو؟ توجيه الكتاب هو واحد الكتاب كيناقش الظاهره ديال التعدد، التعدد الدلالي، بمعنى اخر الجمله من اللي كنقولها كطرح اسئله حول المعنى الحقيقي ديالها، اذا كنا في مجال الفقه او في مجال علوم القران او كان بحثوا على المعنى الحقيقي وكنستدلو عليه بالادوات والقواعد ديالها ملي كيكونوا في الشعر لا يهمنا المعنى الحقيقي يهمنا المعنى الممكن يعني المعنى اللي ممكن تبنيه بإمكانية اللغويه والطاقة الطاقه التأويليه اللي عندك في مجال الفقه لا، في مجال الفقه نحن نحتاج الى ان نصل الى معنى وكذلك الجانب القانوني، نحن مايمكنش يكون عندك دستور مثلا تصور لو كان عندنا الدستور فيه مجموعة من الصياغات التي تقبل أكثر من قراءة، ماذا سيحدث؟ الذي سيحدث هو أن الدولة بعد غنشوفوا مجموعة ديال المسلكيات السياسية وكل واحد فيها كيسيب واحد السند ديالو نظري لذلك تقول الى فاش كتقرا الدستور كتكبهات ماشي كنقرا كتك بعين نقدر نقول لك شي جمله او لجمل الجمل اللي لقيت فيهم بين قوسين ملتبستين ما معنى ملتبستين يحيلان الى دلالتين ممكن ممكنتين الباقي الجمل كتصيبها مرصوصه عاديه ما يمكنش يكون فيها اكثر من معنى لان اذا كان فيها اكثر من معنى تقتضي اكثر من سلوك اذا كان اكثر من سلوك معناها نقدر نخوف واحد على كل حال أنا أينما رجعت بهذا الموضوع هذا شنو وجدت؟ وجدت على أنه موضوع غني طبعا الحال عندما بديت نقرأه بديت نبحث في الموضوع ما, ما كانش التصور ديالي اللي بديت فيه هو اللي خرجت فيه لا أنا بديت بواحد التصور بسيط المعنى كيتعدد علاش؟ قمت قلت وجدت واحد العالم من من, ال من الإمكانيات ديال البحث وجدتو عند ل... ل... عند ل... العلماء القرآن باحثين في علوم القرآن في إطار ما يسمى بالأشباه والنظائر أو وجوه والنظائر كانت بدأت مع مقاتل بن سليمان هو أول كما قيل أول من تحدث عن الأشباه والنظائر وجدت أيضا عند البلاغيين وجدت أيضا عند البلاغيين خلاص أنا معروف ظاهرة الاستعارة والمغزية غير ذلك <تصفيق> وجدت أيضا في لسانية الحديثة من خلال المستويات الدراسية ديالها مثلا في التركيب كنوجدوه في ظاهره العود ظاهره العود هي ظاهره الاحاله اللي كنوجدوا الضمير يحيل الى الاقرب هذه القاعده اللغويه القاعده اللغويه كتقول ان ان الضمير يعود الى الاقرب في حين كنرجعوا القرآن الكريم في عين الكبير مثلا ان ان صاحب الوحي النحوي في التفسير دياله في البحر المحيط هو كيفسر احد الايات هو استشهد بها هنا ما يحيل الضمير على الاقرب، وانما يحيله على الاول لان وعبر عن الكلمات هو باعتباره لانه هو المتحدث عنه، ملي كنوجدوا هذه كلمة المتحدث عنه يقدر يطالق في اللسانيات وفي التدويرات ما يسمى بالمبؤر بالبؤر، الكلمه اللي عليها عليها كدور الهضره، من اخر هذه الارهاصات الاولى الموجوده في اللسانيات يمكن ان نعود اليها جدوها كثيرا في نحو في النحو العربي بطريقه معينه، وجدناه ايضا في الظاهره المعجميه، الظاهره المعجميه ملي كيقول مثلا ملي كنشوفو عندو ظروف مثلا وكيوسع المعنى كيقول لك كاين المعنى الاساسي والمعنى التعبيري والمعنى السياقي والمعنى الرمزي. وكيقول لك ان المعنى في الكلمه راه عندها ماشي معنى واحد، عندها المعنى الاساسي وعندها المعنى التعبيري او السياقي وعندها المعنى التعبيري وعندها المعنى الشخصي. منين المعنى الكلمة واللي كيعطيها المعجب بالديكسيونيغ كيعطيها واحد الكلمة هذا المعنى الأصلي ديالها شوية شوية كيجي الجماعة اللغوية الباشا الجماعة اللغوية يعني المجموعة ديال الناس من المجتمع وكيعطيها واحد المعنى آخر كيتزاد لها معنى رقم جوج شوية شوية واحد الإنسان كتولي ديك الكلمة مثلا مثلا فارس يقول يقدر يكون كيساوى بالنسبه للانسان الاخر الخوف وبالنسبه لواحد الانسان الجراه والشجاعه والالى غير ذلك كيولي عندها كلمه عندها معنى اخر اللي هو معنى شخصي وهكذا كنمشيو مثلا للصفات كذلك كنمشيو مثلا الضمائر كنمشيو مثلا المعجم المعجب كنولوا عاوتاني عندنا واحد الظاهره ديال كيفرقوا في دراسه اللغه كيفرقوا بين المتعدد الدلالي هذو هذو الزملاء الاساتذه اللي معايا سبق مناقشتها معاهم كان, كان فرق كيفرقوا ما بين المتعدد الدلالي والمشترك اللغوي كيقولوا المتعدد هو الكلمه ملي كتكثر المعاني ديالها تطور بفعل التطور كيقولوا المشترك اللي هي مجموعه الكلمات هي كلمه وحده ولكن تطاقت في اماكن متعدده لذلك توجد مثلا العين هو الجاسوس العين هو العين العين هو ما هذا هذه كيقول لك عندنا معنى ولكن تعددت معناها ماشي هي طورت لا كل جماعه لغويه أعطتها نحن وهكذا نكمل كنمشيو ايضا هنا كنميز بين اللبس او الالتباس باعتبار انه قاعده كما قال استحمل قاعدة ظاهره مضبوطه يمكن نضبطوها تحليل لغوي اما هنا منين تحليل التحليل اللغوي مكنقولوش مثلا اه اه لا لا لا لا لا حسب من اللي كتنتمي لها إما عشت عشتغل بالمقولة التداولية إما عشتغل بالمقولة التوليدية مثلا التوليديين يقولوا مثلا مثلا آآ آآ جملة مثلا يسعدني نجاحك أو يسعدني نجاح فلان يقولوا أو لا ذكروا جملة المناسبة لا أعطيتها مناسبة ولا لا ولكن كيف كان الحق أن الجملة حينما تلتمس بالنسبه للتوليديين ما كيبحثوش على المعنى الصائم كيبحثو على ان يقول ان ان الجمله او المرفوض يلتمسه حينما يرتبط ببنيتين عميقتين بمعنى كياخذوا البنيه السطحيه وبنية العميقه